دي ماشي مخلوق مكروه دي بحيوان من الحيوانات اللي كاينين في الغابه بحالو بحال السنا بحالو بحال النمر بحالو بحال الثعلب حيوانات لاحيمه <تصدق> كل باش كطريك نا واكيدي بنتي الا كان فيه الجوع غادي ياكلك سدي عليا الكتاب هذا ياك؟ غادي نعاود لك القصه يا ولكن انت في الفراش ديالك بنتي باش ما ليش الكوابيس عن نقد الحجز وينه فاض القصه هذه القصه دي ليلى من ذلك بيحكى ان بنتا صغيره وجميله اسمها ليلى عاشت في قديم الزمان مع والديها في بيت صغير يا ما سيدي بن زيديك ليمنيه حق مو الحق تنقول الحق أوووو حق والحق تنقول الحق سيدي بنتا الأمام أمام المحكمة الأفعال التالية المكر والخبث والوحشية وكتخلع البشرية كتاكل القطيع والماشية قلب بالعصا بالعصا سيد القاضي أنا مظلوم وبريء باري باري قال باري واش كل مودني بداك الخريف المسكين اللي في كرشك دابا السيد القاضي انا ما ننكرش كليت خريف في اوناس ولكن ترى تنصوم بالايام وبعد اسابيع والشهور واش بغيتوني نعبد الله لنا كلبيع واش بغيتوني نولي تانخروف بحال الخرفان انت كتستعمل الاساليب الملتويه والاوقال كما كنقولوا بالمغربيه او ما بالعناق تعوق عليا ما عندي ما ندير تقول بغيت نسولك اسيدي القاضي. سول واش عمرك شتي شي ديب كلا حق خوه وكلاه رزقه وسرق له ارضه واغتصب له عرضه؟ لا واسيدي القاضي عمرك شتي شي خلط الماء في الحليب ودار الزرق في الجيب؟ لا واسيدي القاضي عمرك شتي شي ديب عطاه رشوه وباك صاحبي وانا ليا شي قهيوه؟ لا ما سمعتو ما عندي منسمع فهاد الشي انا عندي الدلائل. أيا آه باني قدامي ليلى وصياح وجداه اللي في كرشك دابا أش تقول؟ ويلي مصيبانييي ونسيت واحد القصة دوينة اللي عزيزة على الويدات ديال خويا ماوكلي لي الواليدة الوالدة الحايبة وجابتها وماكلتهاش رباتها رباتو ولا خونا وواحد القادية واحد اللعبة كطلع عليا أبزيو هادي هادشي دير شي فعلاتو غير كفهم هداك علاته فعلاتو واش علاه؟ واعطيني دليل القاطع دليل القاطع عندي الدليل القاطع سيد القاضي، هو كلام سيدي ربي أها، القرآن الكريم، أيه؟ ورم... القرآن الكريم راه مافيهش الضحك أنا عارف شنقول، تنقول، واحد قدها قداش وعزيزة على كاع المسلمين، هي سورة سيدنا يوسف، الإخوة ديالو قادوه ولاحوه في المير وسبوا فيا، أنا كليتو ها. اللهم إن هذا لمنكر هادي عندك الحق كاع هادياات القادوس سمح ليوم مديهاش ملي قالت تقول يلا قول نتوما الباشا الباشا ما تتعترفوش بالذنوب ديالكم وبالاخطاء ديالكم نتوما هما اللي تاكلوا بعضياتكم بعضياتكم وتطلق عليكم الصفه ديال ذلك الديابشيريه الله يردي المهم الحكم ماشي احنا حنا اللي نحكموا فيه الحكم هي المشاهدين هم اللي غايقولو واش الديب هو المظلوم ولا الديب ضالب والحكم بعد المداولة رفعت الجلسة كسرنا الديب وكتبنا شحال من صحيفة ونسينا طبيعته راه الوفاء عنده صفه ما يخون حبابه ما يدوس صحابه ديما شامخ وخا يجوع ما ياكل جيفه الفرق كبير في الطبيعه بين ديب الحيوان ودياب البشر الطبيعه ما هي نظيفه الطمع كاين الاخضر كاين والجريمه اللي لبسوها الديب حسيفه سولوا عليه القميص براء اكدها كتاب الله قصه يوسف و اللي ما عندهم عاطفه ونوصيك على القطاع نقص منه وتبيع ونسولك لك ما نقص جو بلا حشمه سلطانينه ديب وتقول راه خرجت طريفه اعطيه ولدي بالغابه حقه راه قانون العشيره يحاكموا يحاكمو مهما كانت فعايلو كثيره ولا طفيفه مهما كانت فعايلو كثيره كل طفيفة